θα έπαινε και ο βρόχο ο αυτό το wandering Θέλω να το ρίξει και ο Άσεις αυτό τα μάτια τη. Στο δεύτερο φίλο τη <συσχε> την έβαλα να πει ωρε <συσχε> <συσχε> Αν αμφίβολα αν κάποτε θα βγάλω ψιθυρί στα φτάκια τη, Συνταγέ μαγειρική στο πετρετσίκι. Μέλη με κάρη, διατροφή για πρωινό και τα βράδια παλμίρο φεστίκι. Ήμουν ο Μακολέκ, καρκίνα, κίτανε η Αταλία Γερμανού. Όταν ήμουνα μόνο στο σπίτι τη, Επίνω από τα στήτη τη νονού. Μοναβράδι την έπιασα στο τοίχο να καρφώνει, τη πετρε τη Ρώση. στο Στον τοίχο την κάρφωσα όπω σε κάθε κορμίζα oh, Η ζωή απορία θημابρια... Πράγμα δεν είναι και Χωρίς το θέμα είναι άλλη γορία Για οι δύο yeah. οκτημάτά yeah. και, yeah. και στις, μάρους μάρους και στις yeah. <σρακά Formula> yeah. Tightoit, δυο τους μόνους έχω Και έχω αφήσει και έχω φύρει Και παιδιά αυτό είναι μου Και Θα τα μου μας Πω, αυτά και τι ποταλό Πράγματα είναι και ίδιο το να γεννάει. Καλό. Πράγματα είναι και ίδιο το να γεννάει. Καλό. Πιο πραγματική να σου πω αυτά και